salut prieteni sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre site-ul Smart Crypto Not eu pe canalul meu YouTube am câteva video despre acest site primul video este cum putem primi 0.4 Bitcoin ca 4 milioane satoshi care fac undeva 280 de dolari deci aceste monete sau aceasta valoare o primim gratis, doar că trebuie să facem verificarea, deci este foarte important de făcut verificarea mulți acest lucru nu înțeleg și dacă ne uităm la mine deci uh, puteți să vedeți că doar 5 persoane au făcut verificarea și toți acești cam vede sunt uh, în păcate ruși Moldovenii Românii zboară nu știu pe unde, nu înțeleg ce trebuie de făcut, Tet sunt cu roșu, deci dacă n-au trecut verificarea, n-au primit monetele date. Unde facem verificarea? intrați în profil, la verification, verification, cum vreți pronunțarea. Eu, pur și simplu, am studiat franceză, eu leac-mi curc. Deci, scopul în final este ca să aveți Verde. telefonul verificat și la uh, identitate tot trebuie să fie verificat cu verde telefonul, cum îl verificăm? Deci este un telefon aici din Ungaria, sunați pe el el se pornește, este un robot care undeva la mijlocul discuției spune ca să introduceți numărul care l-ați primit la înregistrare, deci ce cea mai jos o să fie un număr care la aveți din patru sau din 6 cifre numeți în minte în video precedente dacă vă uitați o să vedeți că el este la mine deci o să vedeți undeva aici el la... culegeți în același timp când sună telefonul după ce a pornit vocea la robot numărul acela pe claviatoră și în final la voi aici o să schimbe de cu roșu sau cum el este acolo, cu verde deci verificați telefonul și verificați și actele deci pentru verificare puteți folosi pașaportul buletinul de identitate sau permisul de conducere față, spate, adăugați o poză la care va factura sau extrazi din cont bancar pentru a demonstra adresa de reședință care este indicată în documentul care l-a datășat și un uh, selfie, deci o poză unde sunteți voi buletinul sau documentul care l-a atașat și o inscripție care scrie pe ea această combinație din trei litere S -C N, și mai jos data deci, așa o poză tot trebuie trimisă. Deci, patru poze trebuie trimise calitative. Maximum 14 zile sunt verificat. Deci, scopul nostru în final este ca să adunăm aici 1000 de monete. Deci, aici monetele apar doar după ce ați făcut verificarea. Dacă nu ați făcut verificarea, aici monetele nu se adună poate că aveți referali care trec verificarea, dar monetele, până când personal a trecut verificarea, ele nu trec în coci Deci, în finală, trebuie să facem așa, ca să adunăm 1000 de monete, pentru că noi avem scop că ele să treacă în bit hard. Hardurile sunt convertite automat în bithard la fiecare 10.000 de bucăți. Deci nu câte una sau câte 10, dar anume de la 10, de 1.000. S-a donat 1.000, ele s-au transformat. S-a mai donat 1.000, s-au transformat. Atenție, deci este o restricție și importantă. Dacă nu există nicio tranzacție, ca tranzacție pot fi invitațiile, deci pentru invitații, noi primim 10 monete, deci asta se de au coad în portofel, timp de 100 de zile, free hard-urile, este primul cont, a doua hard -urile. unde monetele se adună când deja suntem verificați, vor fi returnate fondului central, deci trebuie să fiți activ. Sistemul vă trimite un avertisment după 90 de zile de inactivitate. Deci, dacă n-ați făcut nimic timp de 90 zile monetele de aici și de aici vor fi returnate sistemului deci și acele bonus care l-ați primit pentru, pentru înregistrare tot se returnă deci sistemul are ca scop să aibă o, o comunitate de oameni activi deci care a, fac careva va deci în final eu v-am explicat calea cea mai simplă Гратис, să ajungeți la 1000 de monete, deci poate de făcut și cu Битхарт, Bit hard, cumpără bit hard, prin э, bitcoin. Deci să deschidem o adresul de Bitcoin pe care So. Deci apasat vreau să cumpăr și treceți și se deschide uh, un bon de plată acolo cantitatea și așa mai departe. Deci vedeți uh, cum se face acolo pentru că uh, sunt mai multe variante. În final, cum am spus, scopul nostru este să avem uh, 1000 de monete aici. Ia? După aceea noi putem să uh, activăm aceste patru spații mai jos care deja ne permite sa scoatem bani pe ce site luând credite. Deci, ca gaj rămâne cantitatea de bithard care o avem aici în proporție de ce suma am luat. De exemplu, am luat de 200 de monete, credit rămâne 200 de monete, ca gaj De 1000, de 1000. Deci, maxim cât avem în bithard atita maxim putem sa luăm. Deci, acest site este un site de creditare. În final, dacă în două cuvinte, cam atât ce am numai bine.